בואו נגיד שיש לי איזשהו גוף, כשאני שוקל אותו מחוץ למים, משקלו עשרה ניוטון. כשאני משקיע אותו במים ושוקל אותו שוב, משקלו שני ניוטון. מה קורה כאן? כנראה שהמים מפעילים סוג כלשהו של כוח כפי המאזן לפחות 8 ניוטון. עם נשקל הגוף. ההפרש הזה הוא כוח העילוד. הדרך להחשוב הזה היא, גוף למים, יכולה להיות קוביה, או משהו אחר. אנחנו יודעים שהמשקל שכיוונו מטה הוא עשרה ניוטון. אנחנו יודעים שבתוך המים המשקל הוא ניוטון. כן קיים כוח בן שמונה ניוטון הפועל על הגוף לפי מלא. כוח העילוד. עליו למדנו בסרטון אחר, בסרטון מוחוק ארכימדס. זהו כוח העילוד. כוח העילוי שווה ל-10, מינוס 2, שווה 8. זה כמה שהמים דוחפים כלפי מעלה. ולמה עוד זה שווה? זה שווה למשקל המים 8 ניוטון שווים למשקל המים שניתחו. מהו משקל המים שניתחו? זה הנפח של המים שניתחו. כפול צפיפות המים. כפול תאוצת הגרביטציה. מהו הנפח של המים שניתחו? נפח המים נחלק שמונה מיוטון בצפיפות של המים, שהיא אלף קילוגרם למטר מעוכר. המיוטון הוא קילוגרם מטר לשנייה בריבוע. קילוגרם מטר לשנייה בריבוע. מהי תוצאת תאוצת הגרוויטציה? 9.8 מטר בשנייה בריבוע. אם נסתכל על היחידות, נראה שבסך הכל מתקבל מטר מעוקב. נעשה את החישור. יש לחלק ב 1000 לחלק ב 98 שווה... אוקיי, okay, 8 לחלק ב 1000 לחלק ל-9.8 שווה... כמה זה? 8.2 כפול 10 וחזקת מינוס 4. נחספה כפול 10 ומינוס 4 מטר מעוקב. צריך לדעת את ההפרש בין משקלו של גוף באוויר לבין משקלו בשקלו, בתוך המים כדי שנוכל לך שבת נפחות. זה יכול להיות משחק משעשע. בפעם הבאה שתפגוש, תפגישי את חבריך. תשקלו את עצמכם מחוץ למים ותשיגו דינאמו מטר מוטין, או עומד משקל חסים מים, שימו אותו בתחתי את הבריכה, עמדו עליו ותשקלו את עצמכם, בהנחה שאתם מספיק כדי להיכנס כל הגוף לתוך המים, אחר שתדעו את ההפרש בין המשקלים, תוכלו לדעת מהו הנפח שלכם. שני דרכים אחרות, אתם יכולים למצוא בך מעלו פני המים, ולהוציא את העודף הזה החוצה. זה רק כוח של המים, או כמה קל יותר הגוף, כשהוא בתוך המים, נוכל לדעת מנפחו. זה לכם אולי נפח קטן. אך שימו לב, שבמטר מורכב יש 27 רגל מורכב. 27 רגל מורכב. בת שמונה, אם נכפיל את המספר ב-27, נקבל בערך... 0.02 רגל מורכב. כמה אינצ'ים מעורכבים יש ברגל מורכב? 1 רגל מורכב שווה ל-1728 אינצ'ים מעורכבים. זה 1728 כפול 0.02. זה... כלומר 34 אינצ'ים מעורכבים. 1 אינצ' מעורכב שווה בערך ל-16 סמאל. הגוף אינו כל כך קטן. הדין שווה בערך 2.5 סמק, הוא יותר גדול מ-8 סנטימטר 8 סנטימטר 8 סנטימטר. זה גוף בעל גודל נניח שיש לי עץ בלסה, ואני יודע שצפיפותו של עץ הבלסה הוא 130 קילוגרם למטר מעוקב. יש לי קובייה גדולה עשויה מעץ ואני רוצה לדעת מה קורה כשאני אותה במים. אני את המים, אני מצייר את קוביית הבלצה גדולה. נחום. יש לי קוביית עץ גדולה, המים מעליה בציוק, זה שנופל לראות שיש שקועה במים. אני רוצה לדעת איזה אחוז מהקובייה נמצא מתחת לפני המים. שאלה מעניינת, איך אני כותר אותה? כדי שהגוף יебב מנוחה, כדי שהקוליה גדולה הזו יебב מנוחה, שכול הקוחות عليه צריך ליתפס. והעיקר זה כוח הילוי צריך להיות שافي, לא ניש卡尔, כוח הקובד. מהו כוח הקובד? כוח הקובד הוא ניש卡尔 של הגוף, וזה נפח הגוף קפول הציפוד של אצ'בalsa. الפול تعصت الجرافيتاتيا ما اوقرا اي لوي كفاي لوي של המים שמתפו או ده הנפخ של המים שמתפו וגם הנפخ של הכרת של הקופיה של הקובה מים הכרת לקופיה של קובה מים הזה הוא גם שווה לנפח של המים שמתפו אנחנו יכולים להגיד שזה נפח של החלק של הגוף שתחת למעין זאותו דבק, מה נפח של המים שנכנסו, כפול צפיפות המים, כפול תאוצת הגרביטציה. זאותו צפיפות של המים, זאותו גם שכוח האילוי שובל המשקל של המים שנכנסו. זה זובל הנפח המים שנכנסו, כפול צפיפות המים, כפול תאוצת הגרביטציה. כמובן כן שנפח המים שנכנסו שווה בדיוק לנפח של הגוף שקוע בתוך המים. לבן של הגוף במנוחה הוא אינו מלה או מטה, אני יודעים ששני הגדלים האלה שווים. על כן, הנפח של העץ, V, הנפח כולו, לא רק הנפח של החלק השקוע, כפול הצפיפות של העץ, כפול תאוצת הגרביטציה, צריך להיות שווה לנפח השקוע של העץ, שהוא שווה לנפח של המים שניתחו. כפול צפיפות המים, כפול תאוצת הגרביטציה. יש לנו את תאוצת הגרוויטציה בשני אגפים, אז אפשר לצמצם אותה. חליף צבעים כדי לגביהם. מה קורה אם נחלק את שני האגפים בנפח של עץ הבלסם? בואו נסדר את המשפע. אני מניע שתצליחו לעקוב. אנחנו שני אגפים בזה ומקבלים את הנפח השקוע, חלקי הנפח של הקובייה. אני רק חילקתי ב-WP וב-PW, החפתי צדדימת בשני אגפים, שזה שווה לצפיפות עץ הפלסה, חלקי... צפיפות המים. האם זה הגיוני? עשיתי כמה פעולות על גבריות. גם השתחררתי מג'י, וזה אמור להיות עכשיו, אפשר לצאות את השאלה? השאלה הייתה, אחוז של הגוף שקוע במים. זה בדיוק המספר הזה, זה הנפח השקוע חלקי הנפח הכולל, זהו האחור של הגוף ששקוע במים, זה שווה לצפיפות עץ הפלסה, שהוא 130 קילוגרם למטר מורכב, חלקי הצפיפות של המים, שהיא 1000 קילוגרם למטר מורכב. 130 מחליק ל-1000 זה 0.13, הנפח של שקווה V S, החלק בו V B, שווה ל- F, זה נקודת שלום של חומר 32 אחוזים, בדיוק 32 אחוזים, ניקוביאת, אז הבalsa, שקווה מתחัด זה די ברור, אז לא התחייבת לה תקוביאת, כי